و راح اضر والله فعلت دي حيها فرشت و خمي والله ضرور انا جوه ليها و حايد منك شاولا نحنك بايح انت اجري اينا مبت باتك و جي حسابك و جاعد كريم برو داكس. اجري يا ابن العب بعيد شوف لك خرابة هنا جايد ماشينى لاجل سيب بطلت شغل الجدعنه اللى اما عنك انت جنة صوت الكروان في قلبي جنة حلوة وجميلة يا اخت اسم الله اشوفك بانس همي كله عادي انت اللي فيه ركن غطتي عليهم بتشرفيني في اي حتة عشان ندفم ازايه وما عشان ندفم ازايه كريم برودكشن دموع مع اني كنت ستال معاهم بقيت صابع العشره شموع قفل الحديد عكد عنا تبكي دقتك يا عروسه انتي الخلق منك نفسنا ولا حاجه يابا تمرد فيهم قطر دنيا تملى وعني من معايا من زمانا انا جسمي من الجراح واغاني والضربه كانت مني نيه دول صحاب كتير اونطه يمشوا جنبك لاجل شنطه او تكون ايدك دي فرطه ملمومين دايما عنيك دیکس